אבו מאזן דיבר לאחרונה נגד יהודים ורחי שמה מחשו מבין מאוד אנשים שלא מוהבים בראיון פלסטיני הם צדקים. אבו מאזן דיבר נגדינו כיהודים ולו נגד לא נגדינו כציונים כישראלים. ואמר שהסיבה שאמים בירופה סנו אותנו כי איןנו מלווים בריבית ונושחי נשק. הסיבה לכך שהפלסטינים סנו אותנו כי את, הם, הם מהבואו את הנאצים והם סונים יהודים הם לא סונים את הציונים, הם שונאים את, את, את אותנו אבו מאזן כתב דוקטורט הדוקטורט הראשון בעולם על החשד שואה של אבו מאזן כל ההתנהלות הפלסטינית ובמיוחד של אבו מאזן ואחד ג'מין אל חוסייני קודם קודמו ההתנהלות שבהחלט מצדיקה את מדינת ישראל כשהיא מתנהלת מול אנשים כאלו אני לא יכול לעשות שלום עם בן אדם כזה שמתייחסה לככה בצורה כזו כשהוא מפיל את פשעי ההיסטוריה של האירופים הארורים, במת ארורים יכולים לראות משהו שאני כבר כמה פעמים מצטעתי עלילת לחם הקודש למשל בוא עלילת דם אתה, יכול... אתה יכול לטעון שבאמת הייתה כי לפחות במוחות מטומטמים מסוים אפשר להאמין שיקרתה. אבל המוח הכי העלילה המטומטמת שנרצחו בגללה כ-20 אלף יהודים בשווביה, בווריה פרנקוניה ובעוד מדינות בגרמניה היא עלילה שללא ספק אין שום סיבה שמישהו יאמין לה והערות כל כך קטנות התפשטה העלילה כשדה קוצים, כי בשדה קוצים אפילו שהם היו די רוחקים אחד מהשני, ודי פחות, לא בקשרים אחד עם השני, בשביל שנאת יהודים ובשביל החדת יהודים, היה להם מרשימות. נרצחו 20 אלף יהודים על עלילה שיהודי דקר את הלחם התמה של הנוצרים, שנקרא לחם הקודש, ועד שנצ... שנזל ממנו ממש דם והלחם בכה בצרפת נהגו יהודים על זה ששמעו את הלחם מילל כי היהודים רצחו אותו זה היה תינוק שבכה אבל הצרפתים שמעו לחם את לחם הקודש מילל לחם הקודש זה לחם מסוים של הנוצרים שהמטומטמים שמאמי... האלו סליחה, מאמינים לפחות חלקם מטומטמים מאמינים שיש בו איזשהו רוח חיים ושהוא מצמל את גופו של ישו בכל אופן הלילות הדם היו מאז ומעולם גם הלילות הדם של הפלסטינים ממשיכות לילחם בנו בקיום, בעצם הקיום שלנו לא רק בארץ ישראל, בכל מקום בעולם. אני ראשונה מתחילה להבין פוליטיקאים ישראלים שלא רוצים להגיע לשלום איתם.